في سفينتي انت يا رب في سفينتي وانا رجل خاطئ بجملتي في سفينتي أنت يا رب في سفينتي وأنا رجل خاطئ بجملتي لكن يا ربي لأجل ضعفنا لكن يا ربي لأجل ضعف نفسي لا تخرج لا تخرج لا تخرج من سفينتي هناك عواصف ستأتي في الطريق هناك مشاكل هم وضيق قد لا أجده أي صديق سواك يا رب فلا تخرب من سفينتي في سفينتي انت يا رب في سفينتي وانا رجل خاطئ في سفينتي انت يا رب في سفينتي وانا في لكن يا ربي لأجل ضعف نفسي لكن يا ربي لأجل ضعف نفسي لا تخرج لا تخرج لا تخرجني ستنتهي الرحلة في أي يوم وتنتهي العواصف وتذهب الغيوم في أبدي سلام يدوم ومعك يا رب سوف ترسل سفينتي في سفينتي وانا رجل خاطئ بجملتي في سفينتي انت يا رب في سفينتي وانا رجل خاطئ بجملتي لكن يا رب لكن يا ربي لأجل ضعف نفسي لا تخرج لا تخرج من سفينة في سفينتي انت يا رب في سفينتي وانا رجل خاطئ بجملتي في سفينتي انت يا رب في سفينتي وانا رجل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 أنت يا رب في سفينتي وأنا رجل خاطئ في سفينتي أنت يا رب في سفينتي وأنا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 لأجل ضعف نفسي لكن يا ربي أجل ضعف نفسي لا تخرج لا تخرج لا تخرج, لا تخرج